Траурна панахида відбулася у центрі селища Балабаного поблизу пам'ятника загиблим воїнам. Вшанувати пам'ять захисника України прийшли його рідні, військові побратими, друзі, однокласники і викладачі гімназії Престиж, де навчався Сергій Китов. Це випускник Балабинської школи, на яку ми покладали великий надій. Це дуже життєрадісна людина, яка завжди. Хотіла кращого. Цей хлопець, який вірив у майбутнє і вірив в те, що наша Україна буде вільною, тому він одним з першим пішов захищати нашу батьківщину. І, на жаль, сьогодні ми з ним прощаємось навіки. У віці 26 років, у 2014-му, Сергій Тітов, одним із перших односельців, пішов захищати Україну до зони проведення антитерористичної операції, де служив в одному з добровольчих загонів, розповів селищний голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський. Коли прийшов трошки прийшов, почав працювати саме фермером, захотів у Михайлівському районі розвивати селище, розвивати землю, кормити сім'ю. Але знову сталося лихто, почалася війна. Хлопець пішов знову з позовом патріотизму захищати свою громаду, свою країну. Ну і так сталося під Воріхові. Разом з ним сім хлопців загинуло. Ну, велика втрата для нашої громади. Дуже шкода хлопця. Я його знав дуже давно. Він найродич. Я не можу. Жителі громади утворили живий ланцюг від пам'ятника загиблим воїнам до цвинтаря селища Балабаного. Друзі та рідні загиблого захисника розповідають: Сергій Тітов був чесною та доброю людиною, захоплювався спортом та цінував життя. Він був дуже доброзичливим, сміливим, веселим хлопцем. Завжди готовий був готовий допомогти кожному. Саме він з нас був наймолодший, тому він дійсно чинив так, як потрібно було вчинити. Герої не вмирають – вічна слава. Яким ви його запам'ятаєте? Яким він хлопцем? Чесним, справедливим. Хороший чоловік був. 31-річного старшого солдата Сергія Тітова з військовими почестями поховали на Балабинському селищному цвинтарі. У нього залишились батьки і двоє рідних братів. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Новини на Суспільному, Запоріжжя.